Я хочу поділитися сьогодні словом, е, яке лежить в основі послання до філіпіан, глава 4.4. Радійте, давайте, там буде у нас на російській мові синодальну, а я буду вам також читати з українського перекладу, для того, щоб ви могли порівняти, і для того, щоб ви могли чути її слово на українській мові. І так, давайте послухаємо, що каже апостол Павло в посланні, до філіппян що я хочу щоб було тим словом над яким ми сьогодні подумали тому що от якось знаєте кілька разів е наш пастор звертав увагу на те що зупиніться і подумайте той хто заглибився в слово той його пізнав дивіться що написано що апостол Павло каже радійте в Господі і робіть це завжди Радійте завжди. І знову кажу, радійте. Чому? От ви знаєте, я так задумався, а чому? Насправді, дивіться, скільки ми читаємо і Євангеліє, і Старий Заповідь. Я потім, коли починав, ну, чому я дійшов до цього? Чому я задумався над словом радійте? Чому це важливо? Тому що я звернув увагу, що... Коли я в смутку, моя віра не працює. От подумайте, згадайте свої відчуття, чи можете ви вірити твердо, якщо ви в смутку, якщо ви в переживаннях, якщо ви переживаєте не радість, а якісь інші відчуття. Ми не можемо і я задумався над цим, що, мабуть, радість – це, знаєте, я от, е, розмішляв над цим, роздумував над цим словом, і мені от е, Ісус завжди приводив аналогію для того, щоб люди змогли зрозуміти суть тих слів, які Він несе. Він порівнював Царство Небесне там із е, сім'ям. Да? І ви знаєте, якоюсь прийшла думка, от як можна порівняти радість і з чим? І я як водій, ви знаєте, перше, що мені прийшло на думку, дивіться, віра це як той двигун, який заставляє рухатись нашу машину, в якій ми, наше життя. Да? Віра це двигун, який заставляє нас рухатися, який дає можливість Богу проявлятися в нас і через нас. Правда? Тобто віра це те, що нас рухає, те, що дає силу. Але... Якщо не завести цей двигун, у нас віра є, да? Бог вклав у нас віру. Написано, що Бог нам дав кожному міру віри. В нас є паливо, щоб цей двигун працював. Але якщо ми не заведемо двигун, то толку від того, що в нас це паливо є, і що в нас є ця віра, вона не працює. Ми не можемо дати силу вірі, Якщо ми е, не те робимо. Якщо ми знаходимо, от що сказано, в, що нам Бог дав не духа е, страха, да? а духа сили, любові і здравомисля, да? здравого ума, а написано також, що духу нині, да? він що робить? Сушить кістки. А що? радість, да, веселе серце врочистовує. Тому радість, вона необхідна. Це, знаєте, як та передумова, яка необхідна для того, щоб ми змогли у нашій вірі проявити волю Божу в наше життя. Ми не можемо без радості е, проявити цю віру і запустити її. Ми, не можемо, ми ніби, знаєте, радість – це ті двері, які відкривають, щоб Дух Святий зайшов і діяв. Якщо ми відкриваємо двері Духу смутку, Духу сумнення, то відповідно починає діяти той, кому ми відкрили двері. Хочу я от на попередньому... Передні Перед цим о, ми молилися за нашу сестричку, і ви знаєте, я згадав, хочу вам підтвердження е, цієї думки, що наскільки радість важлива, і це те, що е, для Духа Святого, воно, ну, естественно, це його частинка, е, це його плод, да, і я зараз вам приведу інші місця писання, але я хочу засвідчити, те, що я пережив, що це, і я хочу сказати, це не, не те, що з розуму прийшло мені, а те, що іменно з духа прийшло. В листопаді місяці, коли було холодно, у нас, пам'ятаєте, в кінці жовтня. Уже так було прохладно, і я працював у школі, в нас дистанційка була, але оскільки е, мені потрібно було вести уроки, я вчитель фізики, мені треба малювати на дошці з дому, просто словесно, я не міг проводити уроки. Я вирішив ходити в школу, незважаючи на те, що опалення ще не було включене. І я відверто за більше ніж за тиждень, там трошки промерз, і якось так в один день у мене це проявилося. Я не думав про те, що мені холодно, нормально, я себе гарно почував, але в один день мене скрутило, я не знаю, що це було. Можливо, це простата воспалилася, але це було дуже болюче. Чи це почки щось було, чи це мочовий, не знаю. Але це проявилося в тому, що, вибачте за деталі, моча йшла із кров'ю з густками крові і це було дуже боляче це було дуже боляче я ну по-перше часто бігав неможливо і кожного разу мені приходилося молитися на язиках для того щоб не кричати тому що це було справді дуже боляче так от суть в чому кілька днів пройшло я Попробував е, купити, там, почитав що від е, простати, там, купив таблетки, два дня їх випив. Ну немає в мене цього відчуття, що це мені допоможе. І ви знаєте, одного вечора якось я лежу, і от, от дух всередині мене побуждає, прямо ніби як говорить, посмійся над цим, скажи дьяволу в радості, посмійся над ним, що Бог тебе зцілює. Ви знаєте, от, от це настільки було зсередини, давило мене, що я, в е, мене думка прийшла, що, ну, як дружина навіть на це відреагує, я поряд з нею лежу, я зараз начну сміятися і говорити з дияволом. Але ви знаєте, настільки це побуждення зсередини було сильне, я вирішив йому підкоритися. І ви знаєте, я, я реально почав сміятися і провозглашати слова, що Бог мене зцілив і я з ним говорив. Слухайте, настільки радість мене перебувняла, по-перше, від того, що я послухався Духа Святого. Це, це класно, це чудово, коли ти в послушанні. І я вам хочу засвідчити, що, да, ще кілька днів мене це безпокоїло. Але... Десь дня через три-чотири воно почало стухати. Я все одно от просто от була впевненістю у цьому, що я не просто так сказав це. Це було, я знав, що це побождіння духа в мені. Оці радості посміятися над тим, що дьявол пробує мене е, зломати через плоть. І я протестав йому завдяки тому, що дух мене побождав. І десь через тиждень в мене всі симптоми пропали, я ніяких таблеток більше не пив. То перед цим сміхом над дияволом я дві таблетки випив. Більше я не пив. У мене трохи воно помаленьку стухало-стухало, і слава Богу, більше ніякого цього проявлення немає. І я славлю Бога за зцілення, яке він мені дав, тому що я знаю, що це від нього було. Бо таблетки, дві штуки не допомагають, я це точно знаю. Отже. Е це мені нагадав Бог, коли я от почав думати над словом про радість. Тому що от тоді от це було, я, я розумів, що ця радість, це радість іменно проявлення Духа Святого. Це те, що йому характерно, це нерозривно. І тому коли ми радіємо, ми даємо можливість Духу Святому діяти, Бо коли у нас радість, ми згадуємо, нам легше задати, Бог нагадує нам через Духа Святого все те, що Він зробив нам гарно в житті, правда? І це дає нам можливість бути впевненими, що Бог вірний, що Він нас не полишає, правильно? Згадуючи все це, ми стаємо, залишаємося твердими в вірі. І коли віра у нас діє, то тоді і Бог може діяти, коли віра в нас є. А якщо ми дозволяємо Всякому там духу нечистому впливати на наш розум, то до чого це приводить? Ні до чого хорошого. Дивіться, я хотів нагадати коротко про те, що Ісус говорив про, ну і не тільки Ісус, а що в, в, в Новому Завіті говориться про радість. Дивіться, що сказано. пам'ятаєте коли е, Ісус послав своїх учеників 72 і вони вернулися в Луки 10 17 20 72 учні з радістю тобто вони були переповнені радістю вони раділи повернулися до Ісуса і розповіли господи навіть нечисті духи підкоряються нам коли ми наказуємо їм твоїм ім'ям Ісус відповів їм я бачив як сатана падав з небес мов блискавка але послухайте я дав вам владу, щоб ви могли наступати на Змі та Скорпіонів, і дав вам владу над усією силою ворога нашого. Та не треба радіти з того, що вам підкоряються духи. Тобто він не каже, що не треба радіти. Він каже, що не треба радіти з того, що вам підкоряються духи. Радійте з того, що імена ваші написані на небесах він каже що має бути основою нашої радості тому що є щось в іншому місці написано що е, не не кожен хто каже Господи Господи да війде в Царство Небесне і хоча вони кажуть що хіба ми не твоїм ім'ям підкоряли там е, духів хабами твоїм ім'ям зцілювали, А Ісус каже не знаю вас чому тому що прояви сили можуть бути Бог дає силу Да але важливо щоб ми пізнали Бога як такого хто Він є насправді щоб ми не йшли за Е, щоб ми не йшли до Нього за тим, що Він дає, а йшли до Нього, як до Нього, як до того, хто дає життя, який дає спасіння. Щоб ми до цього йшли, не за тим, що Він дає, а до Нього йшли, як до особистості. І тому Ісус каже, що, тобто Він звертає увагу, що не, це класно, але це не так важливо. Важливо те, що ви записані. І в притчах про таланти він теж каже, що радійте, господин там що сказав, що ти був вірний в малому, да? заходь в радість мою Господа. Да? І ви знаєте останнє, що хотів сказати, це не тільки в новому заповіті, а навіть і в старому заповіті Господь казав своєму народу, що радійте. Дивіться, що він сказав у Трозаконі на Горі Синай, що було сказано. Там було благодать і прокляття. І він сказав, що за те, що ти не служив Господу Богу твоєму, ну, немає в мене тут, це на приключати, це з веселією і радостю серця при ізобілії всього, тобто віддячуючи за всі свої статки, служитимеш ти своїм ворогам. Тобто це було прокляття, Якщо ти не радієш, ми звільнені завдяки Ісусу Христу від прокляття. Але Він нам продовжує рекомендувати радіти, бо це відкриває двері для Духа Святого. А якщо ми не радіємо і пускаємо іншого Духа, то це дасть можливість дияволу діяти. Тому я благословляю кожного з вас радіти, так як написано в посланні першого Петра, незважаючи на те, що якісь випробування у нас є. Все одно родите, потому что это укрепит нашу веру. Верно? Аминь.